8.30. На подвір'ї Миколаївської гімназії номер 2 збираються діти і батьки на перший дзвоник. До першого класу сьогодні привела доньку Олександра Фаюк. Жінка говорить, переживала, у якому саме корпусі буде навчатися дитина. Знає про аварійність закладу. «Буде навчатися в 59-й школі в цьому корпусі, в новому. Ну, можна сказати, що не аварійному, а дуже гарному». «Ми хочемо ходити до школи, сідати за парту, спілкуватися зі своїми однокласниками, з вчителем, тому що я вважаю, що насамперед потрібно ходити до школи, для того, щоб чогось навчитися вдома, це зовсім інша». 177-й навчальний рік розпочато у закладі. Відкрили 4 класи початкової школи. Діти навчатимуться на базі Миколаївської спеціалізованої школи номер 59. Директор Миколаївської гімназії Володимир Федоренко говорить в планах об'єднати ці заклади. «Ми розпочинаємо рік, що нам дали можливість самостійно вирішити, що на лінії у нас будуть перші класи, які тільки прийшли учні п'ятих класів, які вступили до гімназії, до гімназії, і наші випускники. По гімназії можна сказати того, що ми працюємо по формуванню іміджу нової української школи, а саме переростання, значить, Миколаївський ліцей номер два, з першого по 12 клас. У березні 2021 року навчальний корпус гімназії визнали аварійним. До серпня вирішувалося питання, де саме будуть вчитися першокласники та старша школа. Директор закладу Володимир Федоренко говорить, вже 17 серпня згідно з новою експертизою, аварійні знята з будівлі і освітній процес може продовжуватися. Там навчатимуться класи від 5 до 11. Можна значить, малими значить, ремонтами і капітальними, і поточними виправити те, що казалось аварійне. Подвір'я потребує повної реконструкції, це треба все зрівнювати. Ми зараз разом з управлінням освіти працюємо на предмет підготовки дефектних актів. Директор гімназії говорить, за підрахунками адміністрації, на ремонт даху та фасаду закладу з вулиці Адміральської необхідно більше 58 мільйонів гривень. Планується питання підіймати на майбутніх сесіях Миколаївської міської ради. Тетяна Макушева, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.